Živijo in lepo pozdravljeni. Danes bomo pripravljali neko praznično in zelo zelo nostalgično sladico, ker prazniki so tik pred vrati in kmalu bo zadišalo prav iz vsake pečice po Sloveniji. Delali bomo Janeževe opognjence, ki sem jih jaz sedel iskreno na zadnje, ko jih je spekla še stara mama. Upam, da bom naredil tako dobre kot ona, jaz mal pobrskal po družinskih receptih in tole je moj približek te sledice. Gremo kar začeti peč. V večju skledu ubijemo jajca. Zdaj pri receptih za janežove opognjence, ko pogledate malo na spletu, jih v bistvu sploh ne najdemo toliko velik, je pa en preprost tri, ki se ga je potrebno zapolniti. Jajca stehtamo v skledu. Mi bomo dodali 4 jajca in Ztehtamo, koliko tehtajo 3 jajca, toliko bomo dodali moke, potem pa vidimo, koliko tehtajo saj 4 jajca in toliko bomo dodali sladkorja čist preprosto. Od začimp oziroma od dodatkov bomo izvodljali samo vanilijo, lahko bi dodali pa še kakšno limonino lopinco ali pa kakšen cimet, če vam je to ljubše. Mi bomo pa kar ostali pri klasiki. Jajca stepamo skupaj s sladkorjem, stepamo jih dobrih 5 minut, da posvetlijo. Dodamo vanilin ekstrakt. Dodamo še presejano moko. Zdaj v tole našo maso nežno umešamo, tako da imamo res fino in lepo gladko maso. Pazimo, da ni grudic. Ko sem pa raziskoval recepte za upognemce, je pa tako eni, pustijo tole maso stati nekaj časa, pred njo dajo peči. Ko sem pa jaz nesteril, sem je pa izkazal, da je bolje, če jo kar takoj na žličkam napladne in takoj začne pečni. Prav to bomo tudi naredili zdaj. Zdaj, ko je masa pripravljena in pečica segreta, ozamemo pladen. Pekli bomo direkto na te lekovini, ne pečemo jih na peki papirju. Pomembno pa je, da pladen dobro namastimo, tako da bomo potem lahko dol dobili naše janeževe ževe Zdaj bomo pa na žličkali gore tako ovalne oblike, nekje mase damo pa tako, da je žlica izravnana. Tekoče v piškotno testo zajamemo z zjedilno žlico in ga zlijemo na pekač. Pomagamo si lahko z žličkom. Kepice testa z žličko razlečemo in jih sploščimo. Žličko vmes speremo s hladno vodo. Med kepicami testa pustimo dovolj prostora. Na testo sedaj potresemo poljubno količino Janeževih semen. Takole, zdaj imamo vse pripravljeno na pekaču, gre v pečico, pekli bomo 7 do 8 minut pri 180 stopinjah Celzija. Priporočam pa, da prvo rundo malce stesterate in če boste videli, da se prehiter pečejo, ali pečete krajši čas, ali pa malce prilagodite temperaturo. Jane živi v so pečeni, takrat, ko je rob rahlo zlato rjav, sredina še pač rumenkasta, ampak ne smejo biti lepljivi, ko se jih dotaknemo s prstom. Mm. In piškoti so noter nami. Na čas, ko se jane že v pečejo, pa si pripravimo takole kozarčke, kamor jih bomo še tople noter dal, da bojo obdržali svojo značilno upognjeno obliko. V en kozarček pa dva piškota. Pečene piškote z lopatko takoj poberemo spladnja in jih položimo v kozalec. Tako bodo dobili svojo značilno upognjeno obliko. lepé ko so v kozarčku, jih lahko ven vzamemo kar hitro, zato ker pač se ko se takoj ko se sladijo, obdržijo svoj obliko. Zmer bomo preprosto shraniti, da se res popolnoma se ohladi, če jih hranimo odlek časa. Janeževe upognce hranimo v zaprti kovinski škatli, tako da ohranijo svojo krhstjavost. Pa dober tek.